Jadi syarat, ketika tawaf mestilah suci daripada hadas atau dalam kata lainnya berwudu Namun, bila tersentuh uh, antara lelaki dengan perempuan macam mana Baik, kalau dalam mazad syafi'i Sentuh antara lelaki dan perempuan tanpa lapik, syahwat atau tidak, batal Cuma, kita boleh buka dalam alaman uh, web yang telah dibincang di Musaqarah Bagi tabung Haji Boleh penda pakai pendapat yang dalam mazad syafi'i juga Iaitu pendapat yang menyatakan tak batal dengan sebab kesukaran untuk pergi ambil uduk semula dan juga benda tu susah nak dielakkan Boleh pakai pendapat yang tu